Poprvé do zahraničí jsem cestovala, když mi bylo asi 8, asi 8 let. Bylo to do Itálie a bylo to v rámci takového kroužku, do kterého jsem chodila, tak vlastně všechny ty děti jeli do Itálie na týden, na soustředění jakoby. Moje v podstatě asi první cesta do zahraničí byla, když mi bylo 6 měsíců a já jsem se narodil v Německu, ale přestěhoval jsem se do Čech. No a tam jsem zůstal nějakých dalších 20 let. <laughs>